قصيدة مسجون داخل الشجون للشاعرة دكتورة أمل العربي مزبون أنا داخل الشجون مزبون أنا داخل الشجون ومغلق على قلبي بالكيوت مزبون أنا داخل الشجون ومغلق على قلبي بالقيود مسجون انا داخل السجون ومغلق على قلبي بالقيود حاولت حاولت فك كيدي ولكن محال منك الهروب حاولت فك كيدي ولكن محال منك الهروب أسن قلمي أسن قلمي وأعلن عدم الخضوع أسن قلمي وأعلن عدم الخضوع ولكن ضاعت من يدي مكان النقط والحروف أسن قلمي وعلن عدم الخضوع ولكن ضاعت من يدي مكان النقط والحروف وانتساط عن أوراق السطور أسن قلمي ولا وأعلن عدم الخضوع ولكن ضاعت من يدي مكان النقط والحروف وانفصلت عن أوراق السطور حاولت أمسك قلمي ودون ما يجول بذكرياتي حاولت أمسك قلمي ودون ما يجول بذكرياتي ولكن جيدي أصبح مشلول حاولت أمسك قلمي ودون ما يجول بذكرياتي ولكن جيدي أصبح مشلول فلم يعد نزيف قلمي على السطور مسكوت فلم يعد نزيف قلمي على السطور مسكوب أناجيك أناجيك واترجى منك الرجوع أناجيك أناجيك واترجى منك الرجوع أن ترحب شتات روحي المكسور أناجيك واترجى منك الخضوع أن ترحب شتات روحي المكسور وأن تنقذ أنين وجع الرحيل أناجيك وترجى منك الرجوع أن ترحم شتات روحي المكسور وأن تنقذ أنين وجع الرحيل أنادي فيك الحنين والشوق أرسل لك رسالة مع قلم المسجون أنادي فيك الحنين والشوق أرسل لك رسالة من مع قلم المسجون أن تأتي إلي ومعك حبل الهوى مملود أرسل لك رسالة مع قلم المسجون أن تأتي إلي ومعك حبل الهوى مملود لتقطع بيدك هذا القيد الملعون أرسل لك رسالة مع قلم المسجون أن تأتي إلي ومعك حبل الهوى ممدود لتقطع بيدك هذا القيد الملعون ما تحيي الدكتوره دكتورة أمل؟ المعرض.